السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناتنا قناه بيت الصعيد النهارده هنتكلم لكم عن الحاجه دي قبل ما تشتريها بالذات التليفونات المستعمله ازاي تعرف العيوب اللي فيها وازاي تعرف ايه المشاكل اللي فيها زي التليفونات المستعمله ايا كان اي نوع تليفون مستعمل فما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نوصلكم دايما بكل الجديد ودايما معاكم مستمرين ويلا بينا نبدأ جانا لكم تاني بعد الفاصل وهنوريكم دلوقتي ازاي تعرف التليفون ده فاكك ولا مش فاكك ولا ايه العيب اللي فيه قبل ما تشتريه او البطاريه بتاعته بتهرب شحن او مش بتهرب شحن مبدئيا كده قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل لكم دايما بكل الجديد اولا احنا معانا تليفون زي ده التليفون ده كان بدايه التليفون الهواوي تبع شركه هواوي التليفون ده طبعا كان فيه مشاكل وطبعا اتطور ونزل ليه تحديثات فانا طبعا رحت اجيب التليفون ده مثلا لابني او بنتي الصغيره تلعب وتتسلى فيه ان هو مثلا مش مكالمات مثلا يعني فانا في احتياجه لكده او ممكن انا كشخص هخليه معايا مكالمات عادي مفيش مشاكل فلازما لما اشتري حاجه مستعمله لازم أن تكون حاجه كويسه ومصرفش عليها تاني هو حاليا التليفون اللي معايا ده ده ضرب سوفت واتعمل له سوفت اكتر من مره ومش قابل سوفت تاني لان البورده بتاعته ثابت مش قابله سوفت طب انا قبل ما اشتري هعرف ازاي ان هو فاكك ولا مش فاكك ولا ايه اللي فيه او ايه المشكله بتاعته او متغير له ايه هنخش مع بعض دلوقتي هنوريكم ايه اللي في التلفون التليفون أمامك دلوقتي زي ما انت شايفه أنا ادي التلفون التليفون فيه كسر الكسر ده اللي قدامكم اللي باين طبعا شرخ كده وشرخ كده وفيها كسورات كتير فطبعا الناس كتير محتارة إيه حاليا أنا التليفون ده الكسر اللي فيه كسر في التاتش مش في السكرينه الكسر ده فيه التاتش والسكرينه سليمه تمام ميه في الميه فطبعا أنا واخده وصاحبه بيقولي دي سكرينة اللي مكسوره طبعا هي ممكن تكون الباغا أو التاتش اللي مكسور هو بيقولي السكرينه اللي مكسوره طبعا هو كده بيغشني لكن أنا عشان أعرف بيغشني ولا لأ ماشي عمي أنا موافق أشتري التليفون ده بس شيللي السكرينه فأثناء ما هتشيل السكرينه من على الهاتف او التليفون ده اول ما تشيل من عليه الاسكرينة طبعا هيبان الكسر وهتبان الشروخ في التاتش فهيصبح كده ان هو بيغشك تاني هام انا لما ابقى الشاشة ومنورها في حاجة تبين لي ان التليفون ده فاكك ولا مش فاكك هتيجي هنا عند الشاسيه ما بين غطى الظهرية او الشاسيه من فوق كده واطي من ناحيه الشاشه هتلاقي فيه اناره طالع لك نور خفيف كده من على الجناب هقرب لك اهو في المنطقه ديتي بيبقى فيه نور خفيف طالع من على الاجناب والنور اللي انت شايفه ده اللي هو بيبقى طالع من على الاجناب ده نتيجه فكه قبل كده ومركبش للوش حلو فباين ان هو فاكك طب نفرض مثلا الصنايعي ده صنايعي ممتاز وجودته عالية ومقفله تكفيله مش هتبين ان هو فاكك في الحالة دي هضطر افك الجراب اللي في الظهر زي ما انا هفكه امامكم دلوقتي هفك الجراب اللي في الظهر لما بفتح الجراب اللي في الظهر هنلاحظ هنا ادي التليفون معايا ادي الجراب اللي في الظهر هتلاقي فيه هنا مسامير ناقصة في التكفيله يعني المسمار ده موجود المسمار ده موجود هتلاقي المسامير موجوده تمام ومش مجرحه اهم حاجه المسمار ما يكونش مجرح عشان لو في تجريح في المسمار هنا المسمار مش هنا موجود برضو فلو في مسامير ناقصه اهو هنا في مسمار ناقص يبقى التليفون ده فاكك لاي سبب من الاسباك قبل كده وصاحبه برضو بيغشني ان هو ناقص مسامير زي ما بين قدامكم طب خلي مفيش مسامير ناقصة والتليفون كامل مساميره ومجفل ميه ميه بس ممكن يكون فاكك هتلاقي المسمار في تجريح بكان الفك طيب أنا معرفتش إن هو فاكك من المسامير أو مش فاكك فيه نقطة تاني تعرفني إيه إن هو يخليه فاكك ولا مش فاكك في كود في كود بيتضرب على كل شركة ليها كود معين كل شركة ليها كود معين الكود ده بيتضرب بيعرفك اني التليفون ده فاكك ولا مش فاكك بيعرفك اني التليفون ده فاكك ولا مش فاكك فانت ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم احاول انزلكم كام كود من اكواد الشركات للضرب هيدخلك الكود ده هيدخلك على حياه تعمل اختبارات للهاتف وهو شغال هتعمل اختبارات للهواتف وهي شغاله الاختبارات دي اللي بتتعامل طبعا هتعرفك ان لو في التليفون في اي عطل عطل في السماعه عطل في المايك عطل في الكاميرا الاماميه في الكاميرا الخلفيه فلاش امامي فلاش خلفي اي عطل هيظهر لك عطل في الوان الشاشه وانت بتختبر هتعرف ان الحاجة دي بايزة وطبعا الراجل ده كان ناوي غشك اللي هيباعلك الموبايل وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل لكم دايما بكل الجديد وانتظرونا في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته